Ποιο είναι ο ιδανικό υποψήφιο για μια συνεδρία μεταμόσχευση μαλλιών. Ιδανικός υποψήφιο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Υπάρχουν άντρε και γυναίκε διαφόρων ηλικιών οι οποίοι κάποια στιγμή στη διάρκεια τη ζωή του αντιλαμβάνονται ότι πάσχουν από τριχόπτωση και μια ωραία πρωιά ξυπνάνε και βλέπουν τον εαυτό του τον καθρέφτη. Και αυτό που βλέπουν δεν του αρέσει, δεν του αντιπροσωπεύει. Αισθάνονται την αυτοπεποίθησή του να μειώνεται και να χάνεται. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι οι κατάλληλοι υποψήφιοι για να έρθουν στον ειδικό. Και να προσδιορίσουν δύο πράγματα. Εάν μπορεί να γίνει αποκατάσταση του προβλήματος με μεταμόσχευση μαλλιών και κυρίως πώς θα καταφέρουν να διατηρήσουν τα υπάρχοντα μαλλιά.